Nacházíme se na kompostárně v Hradci Králové, která se nachází na letišti. Hradecké služby tuto kompostárnu provozují od roku 2015 a sváží se sem veškerý biologický odpad z Hradce Králové. Jsou tady různé procesy, které tady probíhají. V tuto chvíli vidíme nakládku už výsledného substrátu, ale k tomu je několik kroků, jak se k tomu dostat dáme do to posekenou trávu, musí se dodávat štěpka, musí se dodávat třeba nějaký štěr nebo smetky, tak aby tam byla nějaká stabilizace. A pak nám pomůže příroda. Do hnědé nádoby na bioodpad patří zbytky zeleniny, zbytky ovoce, tráva, listí, kuchyňský odpad, ale pouze z rostlin, zbytky pečiva a obylovin. Co do této popelnice nepatří, jsou kosti, odřezky, masa,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 Buď to zavolá nám, nebo napíše mail, nebo se objedná na našich internových stránkách a nádobu si může předvizodnout nebo jim do zeme. Avšak přistávání nádob má v Hradci Králové své pravidla. Nádoby na bio se rozdělí podle klíče, který stanovila Rada města. Bezplatně má nárok každý občan, který má dům, který má zahradu, na jednu takovou 120 litrovou nádobu. V případě, že mu tahle nádoba, ten objem nestačí, má možnost si přikoupit další nádobu na vlastní náklady a svost další nádobě je zdarma, nebo realizován zdarma. V případě, že mu ani toto nestačí, tak v tu chvíli už musí službu si zaplatit a už je to klasický smluvní vztah. Co se týká bytových domů, tak i vlastníci si mohou požádat o nádoby v bytovém domě. Tam je klíč trošku jiný. Tam na každých 10 bytových jednotek připadá jedna nádoba. Další věcí, kterou řešíme a na které jsou často otázky, je svoz v koloniích, kde také svážíme bioodpady za podobných podmínek. Musí tam být přístup, musí tam být spevněná plocha na to, aby tam ty nádoby mohly být přistaveny v den svozu. Ideální stav, odpad zeleně, čistý, Můžeme si to nádoba nepřetížená. Vlastní nádoba může mít hmotnost až o 60 70 kg druhou nádoby. Nádobu, kterou nesvezem, tak buď to nevhodný odpad, nádoba přetížená, máme váhu na vozidle, můžeme si ji zvážit, děláme to opravdu v tom případě, že ta nádoba nejde utáhnout nebo nejde zvednout. Veškeré informace o kompostování, o souzu biologických odpadů, o provozu kompostárny můžete nalézt na našich internetových stránkách www.hradeckeslužby.cz a nebo na stránkách www.hradeckeslužby.cz